Шостий день марафону малювання і головна теза сьогоднішнього дня така. З кожним штужком, кожним шаром, кожною хвилиною ваша робота має ставати тільки краще. І це є головний показник свідомого малювання.